آه اذا كان الشخص يصلي ولا يترك فرضا من الفروض ولكن لا ياتيه الخشوع في الصلاه. يسأل ربنا التوفيق. فماذا بالله، يستهين. وإذا دخل الصلاه يحفظ بقلبه، ان يجمع قلبه على الله وان طيب يكون مستحضرا عظمه الله سبحانه وتعالى وانه واضح بين يديه يرجو رحمته ويخشى عذابه لعله يخشى ان شاء الله. يستحضر هذا لعله يخشى. يلتحظ الوساوس. ويستحرص على جمع القلب على الله عز وجل والتذكر انه بين يديه وانه يخافه ويرجوه ويتذكر قوله تعالى الا فرح المؤمنون الذين اوصى بصلاتهم خاشعون يعني ينتهي ولان الله يمن عليه بالخشوع يسر ربه التوفيق والاهانه على هذا الشيء نعم.